لقد فائز يا يحسن بهذه المشاهدات هناك والله الي تكون عشان دخلت ان الجيم والله اهم شيء تكون لاعب معك في الجيم او اهم شيء يعني لدينا معك في الجيم انا ممكن ان تكون أنا كانت حخارة والله كانت تكسر كانت تجمعها ديار يا يكون كلنا عادي ويسأت تكسر ايوه يس يس وردز شفت امبارح لما لودو امبارح لعبنا لودو, لودو. آه. شفت كيف تيجي غريبه بالله انا وياك أكثر من بعض هادا آه بشاتيك هادا آه بسكليبتي آه فقدامك اتحداك ما تقتلو لا لا خالص خلته عيد ناسكب بعيوني ناسكب بالله يا مره ثانيه والله اعطيها 360 انزل له تحت اعطيها 360 واك نوب نوب وات واك توك <تصفيق> توك اكتره بدون انزال واك تمام يعني بذاك واك كيف اك مات صاحبه مات يا هذا ما بسمع ناخذ بن الحمار آخر آخر أربعة يا أربعة، اطلع من الجيم، اطلع من الجيم. سكار سكاي سوف ترى سكاي سوف ترى سكاي سوف ترى سكاي سوف ترى سكاي سوف ترى سكاي ترى سكاي سوف ترى سكاي يا أخي، أنت بجردك منهم، أما أنا بجرد الدنيا أحاق، خالد، ستة بشاهده خالد خالد، سامعني ستة بشاهده ستة بشاهده بسم الله طيب مين اللي طالع سته بيشاهدوا غريبه شكرا بط من عارف طوري هو معه لا خلص من на сторону ما يوقف ولا دايما زي هيك ليش الزرقاء؟ الشاشه البس بس البس. البس آه انا معلم يلا يلا ردي. لا شايف يسكننا يجى معاه شنطة هذا السوداني يجى معاه شنطة حبيبي وقللي انه تخلط البث اوه يمكن من قبل لانه يخلي <تصفيق> نلعب شوي كان واحد بالبث واحد ستة خمسة صاروا صاروا خمسة ملت. ملت. فارس ومين؟ ما بعرف فارس ومين في احد غير فارس فايت من عندكم ما ادري هذي هذي هذي هذي هذي ما شو احط سكين يا اخي؟ تعال نحط سكين الثمانمية هذاك كويس ما طلعت من الجيم انا عندك سكاي ال نحط سكاي العادية ولا الخضر دقيقة بدي احط سكين انا هيك اعرابي شوي نحط سكر سكن نحط حط هذا السكن مع الشنطة اللي شو اسمه لا لا سكر سكن سكر سكن شو؟ بنت الملعب دك؟ اه يلا. اوكي اسمع بدون شنطة وشو البيكاكس اسمع برتغال ولا بدون علم هاي تجينا اول شيء لا لا برتغال برتغال رقم سبعة آه رقم سبعة؟ رقم سبعة برتدي. اوكي بنحط اللي انا هيك أوكي أي مكان برتغال برتغال أيوة، العكس هذاك اللي إحنا كنا نحطه أيوة هذا الاصايتين تاع سكاي عرفتوه؟ نعم نعم شو طيب في البكاكسات؟ تحط هذا بكاس اللي عليه جو... مجوهرات اللي ذهبي صح؟ آه اللون الذهبي هذا يلا حط <تصفيق> اه اه رود رود اه اه هذا صاحبي ابراهيم اللي اللي عندك اه سمع خادث حطيت اه اه اه اه يلا آه. كيف؟ اسمع بطلع بحط لك البارتي وبعدها شابي لا ما لا لا ما اخذ بس ليش لا لا, لا لا انا طلعت بس ادخل بعت والله بس اسمه دقيقة برجة. الاحمر والاسود لازم نلعب دول واحده صوتي واطي شوي عادي كويس آه اه اه ببين كثير وقت ما بعرف لا بعرف مبارح نفس الاشي وحضرت البدل كان بسرعة بسي بحاول عليه هذا البدل شو صوتين سكت خالد على لا ما اطلع كم واحد خمسه تعال شوف شو حد يحط بوكس فايت عليت الصوت عليت الصوت يا أنا صوت كان صار اه ما في... لا لا, في ما لا, لا, حط <تصفيق> لا, لا. انا <تصفيق> <تصفيق> آه <تصفيق> اربعة لا اربعة خمسة خمسة خمسة دو اه خمسة خمسة خمسة اه خمسة خمسة خمسة ايش الحركه ابراهيم شاهين ابراهيم صح بابا بس انا يا قلبي لا صاروا بابا بابا والله بابا بابا What? ما خالد مع بعض مش اشكال انتبهوا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> مرة بس دمج واحد ما ود طلعت عشو شو قاعد تسوي شو قاعد لا لو لا ال كان ولا ولا فايدة ديلف كله بس ما بس صارت صفر ثلاث ثلاث ايوه ايوه ايوه هل خمسة نجم نجم نجم خمسة نجم نجم ثلاث نجم <تصفيق> يعني يعني يعني نجم 妈 لا لا تبغى نسوي لا ما تقعد وي ثاني مين بيحكي يا ولد <Celebrate> يا انك تسوي ذكي حل... خد حل... حياته انه يلزق خالت خد هنيه حياته يلزق بس بب يلزق بب يلزق بب بب <تصفيق> لا لا بب اسمع لما خلاص لما تطلع من بنلعب هاي شو اسمه؟ كلر سوتش كلر سوتش اه طلعت يعني هي شكلها ما طلعت بس هيك معلمه قلنا انه هي مش موجوده حطيلي انه هي ما طلعت بس هيك معلمه اه طلعت طلعت بس. طلعت طلعت شو حاطه ادكك بعد ما ادري ايه وات وينك انتي لا اخر انظروا الى شو هي؟ عندي هذا الشيء يجعل هذا حساب لا. نادرة والله. يجعل عندك هاي الرقصة؟ تعال تعال. يجعل هذا قبل يجعل هذا الشيء جايين نشرب ماي Lord. Mm -hmm. Take the Lord. Take the Lord. خري يا الله اوطي اوطي انت انت امبارح قلت انت امبارح قلت انه ممنوع ابصر يا الله انت ليش نزيد يا الله يا رب 匈匈 <laughs>